الي حضرت بنت النشامه والوصول فزولها ولها يا والسلام فضولها الساحه ودق بالطبول وصفق ورش لها ورد وعطور اليا حضرت بنت النشامه والاصول في تزولها هاي ضد الشور والسلايف الطوله هسا حو دقوا بالطبول وتصفقوا رشوا لها ورد عطور قومي قوم العبي يا خزامه يا طرف في الليل جديد اللي مثل داجي الطلع ارقصي خلي العداله في دور انا بنت الحسب والعز ورجالي زحوه بنت الحسب عالي يا ابو كل شيخ يتبع القول ابو الحلي السلامات في بلد انصار همكم محمد رمز الكرم والطيب يا عطات مدتك كفوفك في قلب الغم يا كفوفك مدتك فوق في انت بخر انت بخر قاعد انت ضوصي الله يسعدك دايم له